2000000 एआरआर 100000 50000 500 ആയി એમසාද කර දෙන්න করুণা කෙලකමැති ගුණි අඳා හත ලබாது නෑ එකත් එක්කද ඒකද නෑ නෑ නෑ දැන් එතකොට මේ පින්න දුන්නේ විහාරස්ථානයේ කිරී දක්නලා තියාවා. හැබැයි කොයි දාස් ගණන් දෙන්න බැරි ආයෙසක පිසකු ඉන්නවනේ අපේ ගමේ. ඒ අරට අපි අවස්ථාවක් දී උතුම කියනවා මේ මල් පූජාවට සාසම්බන්ධ වෙන්න. මම ඊයේ වගේ මෙතනදලා රවමත් වෙනවා මෙතන විනාඩි 15කට තුලද මම ඇයි කිසුම් මාත්්‍ය රුපියල් දෙසයිය අසනේ ද අසනී තුවා රුපියාල් දෙසයියි අසනි ද රුපල් දෙසයි යි සංජී වනේ සයයි සංජී රුපියල් සයි සංජී වනි මාධනය රුපියල් සයයිය රම්මනිකකාම්බ රුපියල් දෙසියයි රම්මවැනිකා මාත්‍ය රුපියල් 200යි චාන්දිනි 200යි චාන්දිනි මාත්‍ය රුපියල් 100යි ප්‍රසන්න පුතා රුපියල් 1000යි ප්‍රසන්න පුතා රුපියල් 1000යි ප්‍රසන්න පුතා රුපියල් 1000යි ලීලවති රුපියල් 1000යි මන්නේ පත්ම කුමාරී ළමා තුන් දෙනාට දීර්ඝාසපත රුපියල් 500යි පත්ම කුමාරී ධර්වන්ත තුන් දෙනාටම දීර්ඝාසපත රුපියල් 100යි රසිකා ප්‍රිය දර්ශනී 200යි රසිකා ප්‍රිය දර්ශනී මාතමිය රුපියල් 200යි ප්‍රමදේ රුපියල් 500යි ප්‍රමදේ රුපියල් 500යි අපේ අපෝ මුන්ද বিনিময় කියලා මොලේ වට් ඒ අම්මණ්ඩෝ ඒ ඒ ඒ කිංදුලෝ නිය. අනේ මොඳ. මොඳමනි මහත්මිය රුපියල් 500යි. මොඳලාගේදර ඩාඩිය දානවනේ මේක උලන් නැදේදී අරගෙන පුතානි. ඔය. මේ කිතුමල් ලමයා අම්මලා. අපල්තරණී ගානක්යෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සා සුල්මෝත්ගේ. රම්මනිකා 200 රම්මනිකා රුපියල් 200යි. රම් නන්දවති මුන්දර තදලා කෙලිනෝ අ නන්දවති මාත්‍රි රුපියල් 200යි මේ මගේ කකුල ගොරිටන නන්දා නන්දවති මාත්‍රි කකුල තරිචනවල සාර රුපියල් 100යි චන්දන රුපියල් 100යි මේ ඔක්කොම ගෑනුනේ හා මේක යන්නේ ලාලිත කුමාරී නාවේවි පණ දෙනවා මව අප්පා ලාලිත කුමාරී මහත්මිය සිනහ කටි රුපියල් 50යි මේ නායකූර් නයි පෙළයක් રૂપિયા 100 હોય રૂપિયા 200 આય નાકપુરે ને મને લઈ પણતા ₹100 રૂપિયા દસિયાય કુલ તું પાઉલ ઓડી મેનિકે ઓડી મેનિકે માટિયા રૂપિયા 200 આય યકો સાડી નમે પોડી મેનિકે ઓડી නාඩේ මම ආනුන හරි ආසයි දැන් මොබේ නම ඕනේ අපේ තවත් සම්පත් පරිපාලක ලැබෙනවා සාකරලා අදකසොත්වල ඔබ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 විපීට් කමලා වේ සවස් ටක අවසන් දින රාත්‍රියේ කුසත් බදුනේ වැඩකටයුතු මෙතකින් පර්යේෂණ කරනවා ඒ වගේම සමාපയോഗයකට පටන් ගත්තේ ප්‍රියන්ත මහත්තයාගේ කායවර් බිරිඳගේ උපතේ වේද වේදවතුම් ලා කියනවා කියලා. ආමාරතනා කරන සිතන සහෝදරේ තුන් දාතම ඒ වගේම අපේ කුසම් පතරට ඒ වගේම සහෝගයක් දීලාගේ සුබතය අද සහෝදරෙන් සිටිනාට ආරාධනා කර සිටිනවා කුසුප්පදරට සහෝදරී සිටිනාම අපකසන්න තුන් දෙනාම ඉදගෙන. මොඩියාවගේ අදාළ කතාවේදී ඒක යොනේ. කරවල වෙනප අපි පොල් දෙයම් වෙනවා. සමන්තයි ප්‍රියන්තයි දෙන්නා ඉන්න. ත්‍රිකාණා සල්පි බාණ්ඩ හයක් හබන්තර බෙදිකරනවා. සමන්තෙන් දෙකක් මට. නාවා <laughs> <laughs> <laughs> සතර සමිතා රැයේ යතරපරණා නැති සම්පත්නේ දයාව ප්‍රතිවතා අගලියක් කියපුතමනි කාමී පුරවන්ත ඔබතුමාටමගේ ගෞරවනීය ආරාධනය තරප්ති වෙනාලේ විශ්වාසීව මෙතරපි වල්කරන ආයුබෝවන් මෙටාවෂණ ඔබේ channel දුරසතනෙට මෙවැනි video නිතර දිනුවා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් උඩ රට news අපේ youtube නාලිකාවේ දක්මු පහසින් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරගත්තාම ඔබට යවස්තාක උදා වෙනවා එහෙනම් මතකයතුවේ මේ video නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා bell සලකුණ ඔබලා like කරලා යන්න ආයෙදවසක හමුවෙමු මම මේ video කි මම